नमस्कार हूँ राम गोढ़ाणिया आज ना टॉपिक है अक्षमता ना अर्थ और संकल्प कोई को क्ष बना कक्षा ने वकक्षा संजोग कार्यों आवश्यक सामर्थ्य के अवरोध रूप बने डिफर एबल्ड चाइल्ड नारतक विकलांग शब्द ना भारतना क्षमता धरा व्यक्ति दिव्यांग सब द्वारा, द्वारा संबोधित अपील करवर्तमान समय भारतीय समूह मध्यमों में हम अक्षमता धरावती व्यक्ति दिव्यांग ंग शब्दी अमु बीमारी अकस्मातनाथातजनक घटना उद्भवती हो व्यक्ति शारीरिक अथवा क्षमताओं ंगों पर नित्रण गुमा दे हाथ पग आख कान जीभ वगे जंगों में अक्षमता आ શારીરિક અક્ષમતા આધારે બાળકોનું વર્ગીકરણ નીચે પ્રકારે કરેલું છે એમાં પ્રથમ આંગિક અક્ષમતા હાથ પગ જીભ અથવા શરીર કોઈ અંગ ક્ષતિગ્રસ્ત થયું હોય કક્ષાએ કામ ન કરી શકતું હોય તો તેને આંગિક અક્ષમતા કહે છે ઉદાહરણ તરીકે બાળકોને ચાલવામાં પડતી મુશ્કેલી બીજું દ્વિતીય અક્ષમતા જ્ઞાનેન્દ્રિયની ખામીને કારણે જો કોઈ બાળક સામાન્ય બાળકો કરી શકે તેવા કાર્યો કરવામાં મુશ્કેલી અનુભવે તો તેને ઇન્દ્રિજનીય અક્ષમતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે આમાં ખાસ કરીને દ્રષ્ટિની ખામી અને સાંભળવાની ખામી સમાવેશ થાય છે તેને મિશ્ર વિકલાંગતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે દાખલા તરીકે બાળક બેરું અને મૂંગું હોય નેક્સ્ટ શારીરિક અક્ષમતાના કારણો એમાં પ્રથમ અકસ્માત અકસ્માતને કારણે અમુક વખતે વ્યક્તિ અમુક અંગો ગુમાવી દે છે અથવા તેના અમુક અંગો કામ કરતા બંધ થઈ જાય છે અકસ્માતને કારણે અમુક વખતે વ્યક્તિની દ્રષ્ટિ શ્રવણ અને વાક શક્તિ પણ નકારાત્મક અસર પડે છે જેના કારણે વ્યક્તિ સંપૂર્ણ કે આંશિક અંધત્વ અથવા બેહરાશ ધરાવતી થઈ જાય છે અથવા તેની બોલવાની શક્તિ ગુમાવી દે છે પરિણામે તેના અમુક અંગો બિન કાર્યક્ષમ બને છે અથવા તો અંગ ઉપરનું નિયંત્રણ ગુમાવી દે છે ત્રણ બીમારી અમુક વખતે બાળક ગંભીર બીમારીને કારણે અમુક અંગો અથવા અંગ ઉપરનું કાબુ ગુમાવી દે છે જેના કારણે તેનામાં શારીરિક અક્ષમતા ઉદભવતી હોય છે દાખલા તરીકે પક્ષાઘાત મગજનો જેવી બીમારી બાળકોમાં શારીરિક અમુક વખતે બાળકોની બીમારીનું ખોટું નિદાન થવાના કારણે તેમનો યોગ્ય ઉપચાર થતો નથી જેના કારણે તેમનામાં શારીરિક ક્ષમતાનો અક્ષમતાનો વિકાસ થવાની સંભાવના રહે છે પાંચ માનસિક ક્ષમતા અક્ષમતા शारीरिकारीरिक अक्षमता विकेस्ट शारीरिक अक्षमता अध्ययन पर असरो अमुक शारीरिक સંકળાયેલી શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ કરવા બાળક અસમર્થ બને છે તેની અસર તેના અધ્યયન પર પડે છે દાખલા તરીકે બાળકના હાથ કામ ન કરતા હોય તો તે ચિત્રકામ ના પૂર્તિ નિબંધ લેખન વગેરે કરી શકતું નથી અને પગમાં ઉભી થતી કારણે બાળક રમત ગમત ની પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લઈ શકતું નથી જેથી તેના સર્વાંગીણ વિકાસ પર અસર પડે છે પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લઈ શકતું નથી અથવા તો ફક્ત મર્યાદિત સહઅભ્યાસી પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લઈ શકે છે જેથી તેનું સામાજિક વિકાસ અવરોધાય છે દ્રષ્ટિને ખામીને કારણે બાળકના અવલોકન કૌશલ્યનો વિકાસ થતો નથી દ્રષ્ટિ ખામી ધરાવતા બાળકો માટે બ્રેલ લિપી તૈયાર થયેલી અધ્યયન સામગ્રી હોય છે અન્ય લોકો પર તેમને આધાર રાખવો પડે છે શ્રવણની ખામી ધરાવતું બાળક મૌખિક કાર્ય કરી શકતો નથી તેથી વર્ગખંડમાં થતી ચર્ચામાં ભાગ લઈ શકતું નથી જેની અસર તેના જીવ અધ્યન પર પડે છે આવા બાળકો તેમની અક્ષમતાને કારણે અમુક વખતે લઘુતા ગ્રંથકો સાથે જેની અસર તેમના અધ્યન પર થાય છે શારીરિક અક્ષમતા ધરાવતા બાળકોને શિક્ષણ આપવા માટે વિશિષ્ટ તાલીમ ધરાવતા શિક્ષકોનો સમાવેશક શાળાઓમાં અભાવ હોય છે તેથી આવી શાળાઓમાં શારીરિક અક્ષમતા ધરાવતા બાળકોના पर सरो तेमना तालिम थवी चुए बने तो शिक्षकों ने आवाक शिक्षण तालीम अपना आयोजन करविए शाला में सहकारी शिक्षण वातावरण उभु करविए शिक्षण मददरूप थे विशिष्ट तालीम आप क्षमता धरावता असरकार अंतरक्रिया करके व्यक्तिगत धोर अमुक समय चर्चा कर તેમની શૈક્ષણિક સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવવા માટે વ્યક્તિગત ધોરણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ વર્ગખંડમાં આવા બાળકોને તેમની વિકલાંગતા મુજબ વિશિષ્ટ સગવડો પૂરી પાડવી જોઈએ દાખલા તરીકે ચાલવાની તકલીફ અનુભવતા બાળકોને બહુ ચાલવું ન પડે તેવી જગ્યાએ વર્ગખંડમાં બેસાડવા જોઈએ બેસવા ઉઠવાની મુશ્કેલી ધરાવતા બાળકોને વિશિષ્ટ બેઠકો ફાળવવી જોઈએ જે બાળકો ઓછું જોઈ શકતા હોય અથવા ઓછું સાંભળી શકતા હોય તેવા બાળકોને વર્ગખંડમાં આગલી બેન્ચ પર બેસાડવા જોઈએ शारीरिक अक्षमता बाड़ दया नु पात्र न बनावता आत्मविश्वास ना नो देवायत्न करवाए थे